Dobrý den, jsem Anatol Vahilec a vy právě sledujete Dvě minuty s Wikipedistou. Čas. Wikipedistické jméno, Blahma, Blahuš Marek, domovské město, Brno, zříve uhelské hradiště. wikipedistický věk, 17 let, wikipedistická specializace, jazyky, regionální historie a poutní místo Svatý Antonín. Počet napsaných wikipedistických článků? To bude dvakrát 250 ale editoval jsem jich asi 15 krát Co to znamená dvakrát 250 článků? Já jsem začal editovat v Esperantu a pak až Wikipedii v češtině, takže dva jazyky, dvakrát 250 článků. Co tě na Wikipedia Těší, nebo potěší. Když někdo rozšíří článek, který jsem já předtím editoval, takže se i já něco o té věci zase dozvím. Co tě naopak na Wikipedii štve? Že nestíháme. Každou chvilku najdu v článku někde údaj, o kterém už ten vkladatel musel vědět, že bude za chvilku neaktuální. Já ho tam pak najdu neaktuální za 10 let. Jaký všechny jazykový verze Wikipedie edituješ? V českou. Esperanskou a trochu anglickou. Co tě baví na uh, jazykový variantě Wikipedie Esperanský? Je starší než Česká. Ona byla u zrodu té České. A my si tam dokumentujeme ty dějiny a reálie naší Esperanské jazykové komunity, které by nám možná ninde nevzaly. Dokázal bys říct, že jsi na Wikipedii závislej? Dneska už spíš na komunitě Wikipedistů. děláme v Brně pravidelné Wikisrazy už sedm roků každý měsíc, když nám do toho zrna nevleze nějaká pandemie. Naučíš editovat Wikipedii i svoje děti? Máš to v plánu? Dobrá otázka, no. A si jim řeknu, jak se Wikipedie liší o zbytku webu. A jestli pak mě přijde a tam ukázat tam nějakou chybu, tak jim ukážu, co by se s tím dalo dělat. Byl jsi prvním uh, Wikipedistou, českým uh, takzvaným Wikipedistou rezidentem. Uh, co to znamená? Umáhal jsem na Masarykově univerzitě lidem pochopit Wikipedii. Získával jsem tam pro Wikipedii podklady pro psaní článků o fakultách, o absolventy. A sám jsem se staral taky o to, aby informace o škole byly na Wikipedii správné a aktuální. To byly dvě minuty s Wikipedistou Blahmou. Marku Blahmo, moc krát díky, že jsi tady s námi dneska byl. Děkuji pro invito. Víbu Wikipedio.